تعلمون اخر تقرير الان اخر تقرير يقول اذا اذا المياه الجوفيه اذا المياه الجوفيه قد نضبت وجفت من بعض الارض كلها يقول ثلاث دول ثلاث دول راح يبقى بها بها بي المي من ضمنها العراق من ضمنها حتى المي اذا خلص عد رب عد الناس احنا عندنا يبقى الارض يقول هذا كلامهم مو كلام ربعنا احنا ربنا ما نصدق بهم يقول الان العلماء الجيولوجيين الان العالم الجيولوجي يقول اخر مي اخر لتر يطلع من الارض قبل ان تقوم الساعه هو يبقى بالعراق ولذلك الان هسه الان الانجليز احتلوا احتلوا اخواني ذاك الشهر انتم ما تقرون يجوز او ما سامعين ما دريتوا ما تابعتوا او تتابع الانجليز اخواني ترى حجزوا ثروات الانبار شلون الانجليز قبل عشرة او 15 يوم اجى السفير الانجليزي البريطاني البريتش انحجز الثروات الغربيه انحجز من الان لما يعلمون من خير مودع في هذا البلد، هذا الخير خيرنا مو ثم نشكو القحط ثم نشكو الفاقه كل هذا ويجيني منك الانجليزي حتى يتنعم ذلك الانجليزي حتى يتمتع ذلك الشعب بخيراتنا الغاز الان المشتعل مليارات هدر لما تذهب الى كركوك وتذهب على دياله وتذهب الى محافظات قسم محافظات جنوبيه الغاز المشتعل المنبعث من باطل الارض وتقول عمي هذا الخير ليش ولكم وحرام عليكم ليش ما معقول هذا الخير ليل نهار حتى تتنفس الارض حتى لا تنفجر خير للهواء الهواء ماكو الى احد يستثمره وانت تستورد غاز الآن تستفز وبعد راح يستفزونك بالحرب كلما اشتد اصبح القرار سياسي مو هنا هناك ايها عباد الجيران نعم ماذا قلت يا سيد يا عباد الجيران القرار ليس بايديكم هناك من يملك الغاز هذه هو هذا الامن الغذائي الذي تريدون ان توفروه للناس هذه الخيرات وهذه نعم الله سبحانه وتعالى في هذه الأرض لابد عليكم توليتم امور الناس فلا تتركونه أنتم مطالبون أمام الله وأمام الشعب أن توفروا أمنا وغذاء